السلام عليكم الاخوه الأخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى افضل حال موضوعنا لهذا اليوم ان شاء الله هو الصيام المتقطع غادي نتعرفوا ان شاء الله على الصيام المتقطع وكيفاش غادي يعاوننا باش الوزن ديالنا او البطن الخاص بنا الصيام المتقطع يعني الامتناع عن تناول الطعام لفتره محدده كل يوم او اسبوع وتتشمل هذه الطريقه العديد من الأساليب غادي تعرفوا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو اليوم أولا تتمثل الطريقة الأولى من خلال الامتناع عن تناول الطعام لمدة 12 ساعة خلال اليوم وتتساعدنا هذه الطريقة في استخدام الدهون من أجل الحصول على الطاقة مما يساعدنا في خسارة الوزن الخاص بنا ويمكن إدخال ساعة كذلك النوم ضمن فترات الصيام مثلاً الصيام من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً من اليوم الموالي ثانياً عندنا الصيام لمدة 16 ساعة وتتم بالامتناع عن الطعام لمدة 16 ساعة وتناوله لمدة 8 ساعات. قد يلجأ لهذه الطريقة الأشخاص الذين قاموا بتجربة الطريقة الأولى ولم يلاحظوا كذلك أي اختلاف في الوزن الخاص بهم ثالثاً عندنا صيام يومين في الأسبوع وتتمثل هذه الطريقة بتناول الطعام الصحي لمدة خمسة أيام في الأسبوع وكذلك تقليل عدد السعرات الحرارية لليومين المتبقيين من الأسبوع بحيث تسمح بتناول 500 سعرة حرارية للنساء وكذلك ستمائة سعرة حرارية للرجال خلال يومين الصيام على أن يفصل بين يومين الصيام على الأقل يوم واحد بدون صيام. رابعاً وتتمثل من خلال الامتناع عن تناول الطعام اليوم أو تناول ما يقارب خمسمائة سعرة حرارية خلال يوم الصيام وتناول الطعام كما تريد في اليوم الموالي. طريق الخامسة هي الصيام 24 ساعة في الأسبوع أي الصيام 24 ساعة خلال الأسبوع وكذلك تناول الطعام بشكل طبيعي باقي أيام الأسبوع بشكل عادي أما أثناء الصيام يمكن شرب الماء أو أي مشروب خالي من السعرات الحرارية سادسا تخطي بعد الوجبات خلال يوم اليوم والتي تتمثل بتخطي الوجبه التي لا نشعر خلالها بالجوع وتتناول الوجبه الطعام التي نشعر وقتها بالجوع سابعا عندنا حميه المحارب وتتكون الطريقه بالصيام لمده 20 ساعه في اليوم لكن يسمح بتناول بعض الحصص من الخضار وكذلك الفواكه ثم تناول وجبة كبيرة في الأربع ساعات المتبقية من اليوم مع الحرص على تناول وجبة تحتوي على البروتينات والدهون المفيدة كذلك والخضروات مع بعض الكربوهيدرات كان هذا موضوعنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة لا تنسونا من الدعم والاشتراك ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله